Salut! Astăzi revin cu a treia și ultima parte a listei cu cele mai bune seriale turcești lansate în anul 2021. Dacă ai ratat primele două episoade, le poți găsi accesând sugestiile din colțul din dreapta de sus sau făcând click pe linkurile din descrierea acestui video. Ca și în cazul serialelor prezentate anterior, toate producțiile despre care voi vorbi acum sunt traduse în limba română și pot fi găsite pe internet. De asemenea, te invităm pe canalul nostru unde vei găsi mai multe clasamente cu cerealele turcești și nu numai. Deci, hai să începem. Jocul destinului. Femeile din familia lui Ada niciodată nu au avut noroc cu bărbați. Aceștia fie erau niște șarlatani, fie părăseau iubitele chiar în ziua anunții, sau și, mai rău, mureau la scurt timp după frumosul eveniment. Însă Ada și-a promis că în cazul său totul va fi altfel. Întâlnindu-l pe Gar, iubirea vieții sale, tânăra era convinsă că nu va repeta destinul trist al neamului său și va face totul, dar Ryusgar mereu va fi lângă dânsă. Totuși, îndrăgostită cum este, Ada dar nu vede că iubitul doar o folosește în scopurile sale și în timp ce tânăra este nevoită să lepe de universitatea și să se apuce de orice muncă pentru a-l întreține pe ruzgar, acesta fără pic de rușine își continue facultatea și încet încet își croiește un drum spre o viață mai bună, cât mai departe de Ada. Însă, într-o zi, dorind să-i facă o surpriză și venind pe neașteptate, Ada vede pe iubitul său în brațele altei femei. Acum zdrobită de această descoperire, tânăra va avea de făcut o alegere complicată. fie el recucerește pe ruzgar sau se resemnează și repetă soarta tristă a femeilor din familia sa. 3 bănuți Viața veselă și colorată din cartierul romilor este zguduită până la temelii. Unul după altul mai mulți membri ai comunității sunt găsiți fără suflare. Alegerea victimelor pare a fi una la întâmplare și nimeni nu se mai simte în siguranță. Ca să sfideze comunitatea îngrijorată, asasinul lasă pe corpurile celor omorâți o carte de vizită. trei monede și deși este clar că acești bănuți sunt lăsați intenționat, nimeni nu este în stare să descifreze acest mesaj macabru. Pentru investigații în cartier susește Efe, un polițist tânăr și devotat, care este convins că omorurile sunt niște reglări de conturi între grupările implicate în jocurile de noroc clandestine. Primul învizor nimirește cartal, capul unei familii influente cu un caracter insuportabil și multe anticidente penale. Însă sunt probe că acesta nu este implicat în crimile săvârșite, ba mai mult, victimele au fost persoane apropiate lui Cartal. Acum cei doi reprezentanți a două lumi diferite vor fi nevoiți să ignore prejudecățile și să uite toate neînțelegerile, și împreună să oprească măcelul din cartier. Rețeta dragostei. Cerul a căzut peste Firat atunci când logotnica sa l-a părăsit chiar în ziua anunții. și parcă această lovitură nu ar fi de ajuns. Fosta mireasă apare la un show televizat și l-acuză pe Firat că acesta nu ar fi suficient de grijuliu cu dânsa și doar el se face vinovat că ea l-a părăsit. Pentru a răni și mai tare mirele ghinionist, moderatorul emisiunii, renumitul Dr. Dragoste, face niște comentarii jignitoare care pur și simplu îl nebunesc pe firat. Umilit în fața tuturor, tânărul promite că se va răzbuna pe doctorul Guralib, Dar ce soluție ar fi mai bună decât să o cucerească pe nas, iubita doctorului? și deși la prima vedere ar fi ceva aproape imposibil, soarta îi surâi de lui firat. Fiind un bucătar talentat, acesta se angajează la restaurantul lui Nas. Și dacă la început pare că totul se aranjează cât se poate de bine și doctorul curând va primi o lovitură fatală, nu totul este chiar așa de simplu. Fiind o domnișoară sofisticată și ordonată, Nas deloc nu este încântată de nouul său bucătar, care ca să-i facă în ciudă, ignoră toate regulile din restaurant. Totuși, ceva o spre acest tânăr, rebel și creativ. Dar relația dintre cei doi curând devine extrem de încurcată și imprevizibilă. PROCESUL Procurorul ilgazcaia are o reputație impecabilă. Onest și dedicat meseriei, în scurt timp a devenit unul din cei mai influenți procurori din oraș. Unde să mai pui că tatăl său, domnul Metec, este un șef de poliție, estimat și apreciat de toată lumea? Totuși nu există pădure fără uscături. Cinar, fratele mai mic al lui Ilgas, este un mincinos și aventurier incurabil, ceea ce strică mult imaginea familiei exemplare. Și dacă până acum faptele lui Cinar balansau între legal și nu prea, se întâmplă ceva cu totul îngrozitor. În unul din tomberoanele de la marginea orașului este găsit corpul unei tinere, dar toate probele descoperite indică spre Cinar. Și chiar dacă tânărul este stupefiat de această descoperire și tot repetă că el nu este implicat în această crimă odioasă, anchetatorii sunt convinși că el este asasinul. Acum familia Caia este pusă la grea încercare, dar stimatul procurorul Gaz va fi nevoit să aleagă dintre datoria sa profesională și obiectiv să analizeze dosarul fratelui care deja au scos la iveală multe informații controversate despre familia Caia. sau să-l creadă pe cuvânt și să concentreze toate toate eforturile pentru a demonstra că Cenar nu este asasinul. Nevinovăție Ăla este stagiară la un holding internațional. Optimistă și ambițioasă, tânără atrage atenția lui Ilker. Șeful întreprinderii, dar nici ăla nu rămâne indiferentă la atenția lui Ilker și se pare că pe niciunul din ei nu îl deranjează faptul că bărbatul este cu 16 ani mai în vârstă decât frumoasa stagiară. Însă părinții cuplului nu împart aspirațiile celor doi. Pe de o parte este mama tinerii încrezută că pentru bogatul și influentul Ilker Fica sa este doar o aventură de scurtă durată, în timp ce părinții lui Ilker deja i-au și găsit o soție potrivită. Situația se complică și mai mult atunci când ăla bătută până aproape de moarte este găsită pe marginea drumului. Mama sa este convinsă că astfel familia lui Ilker a încercat să scape de tânăra care le strică planurile. În același timp, purtarea străinălui chiar ridică și mai multe semne de întrebare. Și părinții tinerii încep o luptă nedreaptă și dificilă pentru a afla adevărul despre ceea ce s-a întâmplat cu ăla și a atrage vinovații la răspundere. Cam atât pentru azi. Mulțumesc că ai urmărit acest video până la sfârșit. Dă un like dacă ți-a plăcut informația prezentată și abonează-te pe acest canal dacă încă nu ai făcut. De asemenea, ne poți lăsa impresiile tale despre serialele prezentate. Deja le-ai văzut sau nu? Ți-au plăcut sau nu prea? Ce serial interesant am ratat, dar lumea trebuie să afle despre el. Nu ezita, lasă părerea ta în comentarii și ne auzim în videoul următor.